Ni kommer väl till mig på lördag? Ja, eller vi kan väl komma efter dansen. Jag ska på familjemiddag. Familjemiddag? Det gör man väl typ varje dag. jag kommer jag kommer att simma. Och jag är inte jag inte är inte jag inte är jag inte är inte jag inte är inte jag inte är inte jag inte jag inte är inte jag jag jag är I lose my breath